Потужні вибухи в місті Южноукраїнськ чула місцева жителька Валентина. Жінка розповідає, повірити не могла, що армія Російської Федерації обстріляла атомну електростанцію. Страшно, ну, як думають російська держава, я не знаю, тому що це дуже небезпечно, та серйозно. Проснулися серед ночі, це було десь перший час, діти також проснулися. І керівництво Південноукраїнської атомної електростанції розглядало ймовірність, атаки російськими військами території АЕС. Персонал станції готовий до незвичайних ситуацій, в тому числі до збою в енергосистемі, повідомив генеральний директор АЕС Ігор Полович. Персонал. В той момент на зміні, це був нічний час, був оперативний персонал, який відповідно діяв згідно з чинними інструкціями. В даному випадку відбулось відключена лінія електропередач, тому персонал електричного цеху реєстрував і діяв відповідно до того, як відпрацьовували алгоритми самих релейних захистів і працювали з диспетчерською службою. Російська ракета влучила за 300 метрів від периметру, де знаходиться один з реакторів, розповідає заступник генерального директора Іван Жебет. Внаслідок прильоту пошкоджено лінію електропередач. Ну, не дай Бог, щоб вона прилетіла на, на територію прямо. Це за, за межами, заборонено, за межами самої атомної станції. От, ну. Які будуть нас були б наслідки, якби вона попала у нас, то це можна трудно, трудно сказати. Да. Кожна атака російських збройних сил на ядерні об'єкти України, в тому числі і обстріл південноукраїнської атомної електростанції, повинні сприйматися світовою спільнотою як акт ядерного тероризму, повідомив генеральний директор станції Ігор Полович. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.